Thank you. ඔබ දැවසක් කියලා පිළිගන්න එඩිටින් ගැන ඉගෙන ගන්න අර කොහොමද සික්කලේ වීඩියෝස් ආ ගැන කියලා දෙන එඩිටින් සිංගල YouTube channel ඉතින් මේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අලුත් ඉතින් අද බලන්නේ කොහොමද noen pc එකකට ගොඩක් ඇති නැහ NCH වීඩියෝ පාස් එක free version එක download කියලා. ඉතින් ඒකද ඔයාලා මුලින්ම අපේ description comment section එකේ දාලා තියෙන link එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒ file එක guide is the try එකට upload කරලා තියෙන්නේ. කරගන්න ඕනේ. කොහෙන්ද download කරගන්නේ? ඒක ඔගලන්ට තියෙන download කරාට පස්සේ කරගන්න. extract කරන එක එක්ක විදිහට මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියේ නේද දෙන්නුනේ ටයිප් කරලා ෆයිල් එකට ඉතින් 767 760 Date එකේදී එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියේ දෙන්නතුන. උදන් ඉන්වයිට් අවිස්ට් එකට එක්ස්ට්‍රැක්ට් නේද. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මම කරේ වාට එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ෆයිල් එකක් බලලා එක ඇතුලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ආයත් ඔයාලට වින්ඩෝ ෆයිල් එකක් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම කේගෙ විදියට සෙලන්ෂිප් වලින් හොය වින්ඩෝ වල ඒක ඊට පස්සෙ ආයත් ෆයිල් එක ඇතුලට යනකොට එන්න ඔතන උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන Setup MSI කියන එකක් තියෙනවා. ඒ Setup EXE කියන එක උද Double click ලයිසන්ස් ඇග්මන්ට් එක තියෙනවා ඒකට මම මෙතන I accept the license at notice accept the trial license කියලා ක්ලික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ next ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක install වෙනවා බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඉගල මැස්ක් එකක් දාන install කියලා. ලොඩ්ලා දැනවෙ පිචුටේ ස්ක්‍රීට් එකේ ඕපන් නැතිනේ හැබැයි මෙතන වල ඒ එඑඩී ටාකක් තියෙක අන්තිම තැන මතකයි ඉතින් යන්න ඕන කරලා අර ආයේ සැක්කේ හරි. මෙන්න මේ පෙට්ටි කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියන්නේ. මේ ෆයිල් පෙට්ටි කරගත්තා. ඊපස්සේ කොපි කරගන්න ඕනේ. ඊට ඕලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් වීඩියෝ එකක ඩවුන්ලෝඩ්ස් ස්කෝරෙත් පැලට යනවා නේද? ඒකේ මොකක්ද බිෆෝර්ට් වෙන්නේ? මේකයි ඉස්සෙල්ලා තියෙන මේ પ્રોગ્રામ ෆයිල්ස් ඒක ස්කෝරෙන්න. මම වෝන්ස් you want it my data to close. See ඊට පස්සේ අපිට කරගන්න පුළුවන් කට් එක ඇතුළේ paste කරන්න. දෙවෙනි එක supporting data file එක download කරලා client ට අපිට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒක ඇතුළේ automate කරන්න ఆ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత से तो ये मैं ट्राई कर रहा हूं अह सेट स्टॉप थर्ड सो का थ्री कप्स ये जो बार में से सेट कर We just want to have a plan the license ඉතින් අද අපි කතා කරේ video pad so so so video editor කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදි බලා පුළුවන් අද කතා කරපු උදේ download කරලා install කරගත්ත video pad video මේ ඔයාලා බලන video එකම මම edit කරන්න හැටේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම senior pro හොඳ එකක් නෙවෙයි වුණාට ගොඩක් වැඩ පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් effects තියෙනවා, sticker effects තියෙනවා. එවගේ ගොඩක් ඇසෙක්ස් තියෙන වඩන වීඩියෝ එකක්. It is අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්නේ, like එකක් දාගෙන ඔයාලගේ ප්‍රශ්න comment section එකේ comment කරලා විතරක comment එකක් දවිහද මට කියලා යන්න. ඉතින් ඕක තමයි 074 සුබ දවසක් කියලා මම යනවා.